Bună, draga mea urmăritoare, bine te-am găsit! În continuare îți voi arăta și îți voi explica de ce cad unghiile tehnice mai puțin de 3-4 săptămâni până la întreținere. Rămâi în continuare alături de mine și îți voi explica mai multe detalii din ce motiv se întâmplă acest lucru. Încep așa, ră, cauze. Cauzele pot fi multe, multe, multe și apoi vom trece și la rezolvări. Rezolvări, de asemenea, avem pentru fiecare cauză. Și încep cu uh, pregătirea unghiei. La pregătirea unghiei avem următoarele cauze. Mătuirea plăcii unghiale agresiv. Adică, în momentul când avem o clientă și facem întreținere, prima și prima dată uh, trebuie să-i mătuim unghia naturală. Dacă facem construcție, dacă facem întreținere, prima dată se înlătură produsul anterior, în proporție de 80-95% și apoi urmează mătuirea plăcii unghiale, care presupune atingerea și plăcii unghiale naturale. Ei, asta se face foarte agresiv cu o pilă de carton, ceea ce înseamnă că nu este prea în regulă să facem asta agresiv. Următorul motiv este că zona cuticulei este necurățată corect. Următorul motiv este desprăfuire insuficientă sau incorrect, adică nu neapărat că nu desprăfuiești, ci că nu faci corect asta. Vei vedea la rezolvări că este o posibilitate cum să faci asta. Apoi, placa unghială nedegresată. Multe multe tehniciene, multe manicuriste nu știu că placa unghială, după ce am terminat de pregătit, Trebuie degresată. Și cu ce trebuie degresată? Foarte multă lume lasă unghia după ce e gata, pregătită, clienta timp s-a mai atins pe față sau a băut o cafeluță sau chiar a mâncat, nu știu, un chips, un snack, ceva și noi tehnicienii le punem material așa peste fără să degresăm. Ceea ce înseamnă că acea placă unghială a rămas plină de grăsimi, iar materialele nu vor avea aderență peste grăsime. Următorul motiv este că, sub material, la întreținere rămâne aer, rămâne lifting, draga mea, urmăritoare. Este foarte important să știm, să identificăm unde este lifting, cum arată și să îl eliminăm. Bineînțeles, îl vom elimina cu un bit de înlăturare de material și cu freza. Laturația maximă, însă cu un bit foarte potrivit pentru a atinge în zona aceea mult mai micuță și mai îngustă. Apoi trecem la următoarea etapă. După ce am pregătit unghia naturală și cuticula, avem aplicarea produselor de bază. Mereu mă trezesc cu mesaje în privat pe Facebook sau Instagram cu numele dască Ionela Ana și mă întreabă lumea de ce îmi pică unghile. Și eu scriu, spunem pașii și produsele folosite înapoi. Și fetele nici măcar nu au habar despre ce este vorba și când spun, oi, ce produse de bază folosești, știu, și ele îmi zic, poi pun gel, nu știu ce, nimeni nu știe la ce mă refer când spun produse de bază. Ei, draga mea urmăritoare, produsele de bază sunt așa, nail prep, primer și bază. Ei, primerul, toată lumea știe că cel cu acid este bun, nu este bun, draga mea urmăritoare, pentru că, Arde, inflamează, este mult prea puternic. Acest primer cu acid îl folosim doar la clientele a căror unghii nu rezistă sau sunt prea subțiri sau sunt prea sensibile, ori clienta respectivă lucrează într-un domeniu în care le agresează foarte tare. Altă problemă este că punem primerul peste material atunci când facem întreținere Nu este în regulă să punem primerul peste gelul anterior, da? ce a mai rămas de dinainte Pentru că mai ales dacă este cu acid, îl ajută să prindă aer, îl desface de pe placa unghială Asemenea este o problemă că se pune prea mult primer, se usucă prea mult sau se usucă prea puțin foarte multe fete nu știu despre asta, doar fetele care sunt la cursurile mele online de manicură de pe Patreon știu că primerul trebuie dozat într-o cantitate perfectă și potrivită pentru că dacă îl pui prea mult sau prea puțin nu este în regulă și de asemenea dacă îl usuci prea mult sau prea puțin sau spre deloc, la fel este o problemă foarte mare, mai bine nu l-ai pune, ai avea o rezistență mai garantată dacă nu l-ai pune decât dacă îl pui incorrect. Apoi trecem la aplicarea materialului, scuze, scuze, am rămas la bază nepotrivită, am omis ceva, bază nepotrivită. Foarte multe fete când se apucă de făcut unghii tehnice, pentru că știu că acestui gen de uh, urmăritoare mă adresez și atunci vin direct pe nișa asta, începătoarelor. Când vă apucați de făcut unghii tehnice, voi vă uitați la un tutorial două pe YouTube sau pur și simplu căutați pe Google gel de unghii și va apare acolo gel cover, gel transparent, nu știu de care și nu știu de care, printre care gel base sau base gel sau gel de bază. Și voi îl puneți în coșul de cumpărături, crezi că da, e gel de bază și trebuie și din ăla sau multe dintre voi nici nu puneți nici din ăla sau folosiți gelul 3-in-1 ca și bază. La un moment dat, acum vreo 3 ani de zile, când am început eu acest canal de YouTube și eu am folosit la fel pentru că nu aveam informațiile corespunzătoare și Uh, după ultimele, la ultima, uf, am un lapsus, uh, cred că știți ce vreau să spun, actualizate, așa, uh, și atunci făceam și eu așa, însă din cauza aceasta am realizat acest tutorial ca să actualizez informațiile, pentru că nu vreau să dau informații eronate pe canalul meu, ok? Uh, bun. După bază trecem la aplicarea materialului Da, și avem două secțiuni, întreținere sau construcție. Aici putem să greșim în următoarele feluri. Apexul poziționat greșit în funcție de lungime și formă. Ia uite, am aici câteva desene, da? Să presupunem că facem unghii pătrate. Apexul este de 50%, adică se numește la 50% pentru că este la mijlocul unghiei. Și unghia, deci, pare foarte încovoiată, deși, ia uite, laterala inferioară este dreaptă, nu este încovoiată. Ok? După aceea trecem la un oval, da? Acesta este un oval. Păi, la oval este apexul de 30%, multe fete fac asta și nu este corect. Apexul de 30% se face la pătrat. Apoi trecem la un oval sau un sau ce gheară de găină o fie asta? Foarte lungă, da? Pentru că întâlnesc de foarte multe ori acest tip de unghie și atunci am încercat să-l ilustrez cât, de cât în imaginile de pe schița mea. De asemenea, nu este corect să faci o unghie de genul acesta. Nici măcar nu știi ce formă este și apexul nu este poziționat corect în zona aceasta. Apoi... Aici se presupune că avem o balerină. Foarte multe fete fac balerină și eu am făcut balerină și voi face în continuare. Este o formă foarte frumoasă, aspectoasă și elegantă. Însă, deși este dreaptă unghiuța mea, nu am o curbă ce arcuită, deoarece apexul este poziționat greșit. Este de 50% și nu așa se face corect. Apoi, zona de stres fără material sau nu îndeajuns. Am aici un desen, este o unghie trapezoidală. De obicei, aceste unghiuțe le întâlnim la bărbați, la copii mici și, din păcate, și la unele femei. Chiar păcat, pentru că... Sunt unghiuțe foarte late, foarte, foarte late, sunt foarte scurte și înguste în zona asta, da, sunt îngustate, de obicei buricele degetelor, faldurile laterale, sunt foarte pronunțate, intră greu în șablon aici ca să îl montăm și de cele mai multe ori fetele ne cer unghii lungi pentru că ele au scurte și sunt obsedate de dorința asta de a avea unghii lungi și cât mai ascuțite. Ei, și drept urmare am făcut această schiță, da? Dar zona de stres aici este foarte îngustă. O să vedem puțin mai încolo, practic, cum se aplică un material aici, de obicei, de fetele um, obișnuite, de tehnicienele obișnuite, să spun manicuriste, așa. Și vine manicurista și pune gel, încarcă așa și încarcă așa. Da? Și avem grosime doar aici și doar aici. Pe când aici este cea mai sensibilă zonă. Facem și pe partea asta la altă. Vă rog doar să înțelegeți că schițele mele sunt doar niște schițe, dar reflectă foarte mult realitatea, însă nu, nu sunt foarte talentată la desene în acest moment. Tutorialul este făcut puțin în grabă, însă sper să vă fie foarte tare de folos. Da? Așa face o tehniciană o unghiuță când... Nu știe, nu este destul de pregătită în domeniu, da? Și unghiuțele fac poc aici, la construcție. Poc, poc, poc. Și vine și mă întreabă, de ce după două zile mi-a picat Bor, Apoi, material ales greșit în funcție de formă, lungime și sensibilitatea sau problema unghiei. În funcție de formă și lungime, dacă avem o formă plăcută și o lungime mică, punem o jos în permanentă. Dacă avem o formă plăcută și lungime mare, putem să punem gel. Dacă avem o formă foarte urâtă și o lungime mică, de asemenea trebuie să avem grijă ce punem, cum combinăm, ce lucrează acea clientă. Și așa mai departe. Pentru astea sunt cursuri și trebuie să înțelegem foarte, foarte bine acest, acest domeniu uh, cu unghiuțele problematice. Apoi avem o altă problemă care este pilirea agresivă a materialului. Foarte multe fete apasă foarte tare când pilesc gelul, da? după ce au făcut încărcătura la întreținere sau chiar și la construcție și... Apasă foarte, foarte tare, însă nu este în regulă să apăsăm foarte tare pentru că în timp putem să numim asta agresiune asupra plăcii unghiale și unghia să crească cu denivelări sau să fie îngălbenită, îngroșată și așa mai departe. Am omis să notez aici, se pare că, deși am o altă hârtiuță pe care am o schemă să-i spun așa și nu știu de ce am uitat să notez și pe asta. Uh, șablonul nedecupat și montat corect. Aici trebuia să apară în zona aceasta de construcție. Dar m am la îndemână și schița mea, așa că citesc de acolo. Șablonul nedecupat și montat corect. Foarte multe fete au o problemă cu șablonul. Draga mea, urmăritoare, am patru cursante în acest moment în nivelul de construcție de pe Patreon, cursurile mele online de manicură. Mai sunt șase locuri disponibile, te invit cu foarte mare plăcere și încredere, în privat, pe Facebook sau Instagram, cu numele Dascălui Ionela Ana, să îți ofer mai multe detalii despre abonamentul la cursuri și dacă ți se potrivește și... Se pare că ești interesată de acest subiect, te poți abona apoi la cursurile mele. După cum spuneam, atenție este limită de locuri de 10 și mai sunt doar 6 locuri libere. Dar acolo vei învăța cum să decupezi, cum să montezi șablonul corect pentru o rezistență garantată a construcției tale. Dacă nu-l decupezi corect, nu-l vei putea monta corect. Și dacă nu faci decupaj și montaj corect, nu-ți va rezista apoi unghia tehnică. Apoi mai avem... Um... O altă problemă care o întâlnim foarte des și chiar și eu, dacă sunt trainer de 3 ani de zile și tehnician de 7 ani de zile, mă confrunt încă cu această problemă, pentru că clientele atunci când vin la manicură nu ne oferă încredere 100%, ele știu mai bine, ele au experiență, ele au mai pățit-o, etc. Și vin și ne spun, vreau forma asta și lungimea asta, dacă nu mi-o faci, nu mai vin la tine sau te burfesc în tot orașul sau, nu știu, ce mai alte motive. Ei, problema este următoarea, draga mea urmăritoare, lungimia și forma trebuie să o decidă tehniciana, în funcție de forma și tipul de pat unghial al uh, clientei natural da? forma și tipul de pat un... natural ok? dacă noi avem o formă așa, trapezoidală, nu putem să-i facem unghii lungi, draga mea, pentru că ea are um, spațiu de sprijin foarte, foarte mic pe când dacă ar avea o unghie naturală atât de lungă, am putea să facem apoi și o unghie tehnică lungă dar dacă o are atât de scurtă, nu putem pentru că nu are pur și simplu pe ce să stea încărcătura aceea multă Bun, am bifat și construcția și trec acum la rezolvări. Era foarte frumos să mă încapă toată planșa în, în ecran, însă se pare că nu. Am condițiile puțin mai proaste acasă în perioada aceasta de pandemie, coronavirus. Și din păcate nu îmi permit să filmez așa cum mi-ar plăcea mie, însă trecem mai departe și vorbim despre rezolvări. La pregătirea unghiei. Mătuire cu pilă de 100 pe 180. Foarte multe fete fac asta doar cu un buffer. Asta înseamnă că bufferul mângâie sau finisează dacă vrei să râzi puțin, ci nu mătuiește, nu zgârie în termeni așa puși în ca apoi produsul nostru să intre în acele striații lăsate de pilă. Ok? Recomandat este pila de 100 pe 180 și este recomandat să se pilească cu partea de 180. Este puțin mai fină decât cea de 100. Apoi, curățarea cuticulei se face impecabil. Chiar acum trece o imagine prin fața ta și așa arată o cuticulă curățată impecabil. Dacă nu o ai așa, te rog să nu intri în privat cu mine și să mă întrebi de ce îmi pică unghiile, pentru că unul dintre motive este ăsta. Apoi, desprăfuire conform scheme. Este o schemă, anume, după cum trebuie să desprăfuim, o vei afla, de asemenea, în cursurile online de manicură de pe Patreon, indiferent în care nivel premium te înscrii, adică la cel de întreținere sau la cel de construcție. În acelea două poți să afli uh, acest răspuns. Bineînțeles, foarte multe altele, dar... Ok, degresare cu cleaner. Draga mea, cum spuneam, la cauze, foarte multe fete nu, de, nu degresează sau dacă degresează o fac cu acetonă sau cu spirit, nu se face cu așa ceva, ci se lucrează cu produse profesionale și anume cu cleaner, pur și simplu cleaner, ok? Se pune pe o dischetă sau pe un șervețel curat și se degresează unghiuță cu unghiuță insistând de, de asemenea în zona cuticulei, ca să spălăm cât mai bine să zic praful. Okay? Apoi avem nail prep, la, am trecut la produse de bază, da? la aplicarea lor. Aplicăm nail prep care se usucă la aer. În câteva secunde el este uscat. Ar trebui inițial să introducem pensula în sticlă la aproximativ fiecare două unghiuțe, pentru că dacă nu facem asta, lucrăm pe a treia unghiuță fără produs, practic. Apoi folosim primer fără acid, care îl putem găsi sub următoarele denumiri. Ultra Bond, Bond, Bonder, Bonding, Bonding Base, nu știu, nu știu mai câte denumiri, sunt foarte multe denumiri. Ideea este să întrebați la site-ul de pe care vreți să achiziționați dacă produsul respectiv este cu acid sau fără acid sau poate scrie direct pe sticluță. Deci, foarte multe fete intră în privat și mă întreabă, sau îmi spun, când eu le zic arată-mi și spunem ce produse aplic și ele îmi spun, păi aplic nail prep, apoi bonder, apoi ultra bond și după aia bonding base. Păi ce înseamnă asta, draga mea urmăritare? Înseamnă că tu ai aplicat deja de 3 ori primer fără acid. Deci nu! Ce este foarte, foarte important la primerul fără acid, că se usucă un minut la aer. Puneți pe ceas sau pe lampă, dacă are timer de un minut, puneți pe lampă și să știți că după un minut sunt uscate. Dar ce mai trebuie să știți este că are și un termen după care este expirat primerul. Sunt multe motive pentru care ne putem da seama când primerul este expirat, dar toate astea le puteți afla din cursurile mele online de manicură de pe Patreon. Da? Este foarte important să nu lucrăm cu primer fără acid expirat, în sensul că nu este expirat ca și produs, neapărat, în sticluță. El poate să fie bun, mă refer ca și timp de uscare, da? Prea mult uscat. Ok? Ce mai este foarte important, la întreținere punem primerul doar pe placa, unghia, placa de unghie naturală, nu și pe gel. După cum spuneam și la cauze, nu puneți primerul pe gel pentru că dezlipește gelul care este rămas deja pe unghie. Ok. Apoi, ca și bază, după cum spuneam la cauze, nu se folosește gel, nu se folosește rubber base sau știu eu ce alte produse, ci se folosește bază lichidă de ojo semi permanentă. De ce bază lichidă de ojo semi? Pentru că este foarte subțire și pusă chiar într-un strat foarte puțin, foarte mic, ea intră în acele striații lăsate de pilă și ne dă cea mai garantată rezistență. Așa se dovedește în ultimii ani. Apoi, toate aceste trei produse de bază, da, pentru că ele sunt produse de bază, trebuie să fie de la aceeași firmă. Este foarte important același, acest lucru. De asemenea, când intră fetele în privat, îmi spun, folosesc primerul de la firma X, nail prep-ul de la firma X și baza lila-rosa, ok? Sau nu știu mai ce, șina sau altele. Nu este în regulă, draga mea, atenție! indiferent ce firmă ieftină, scumpă profi sau mai puțin profi alegi iați toate trei produsele acestea de la acea firmă. Apoi poziționarea apexului, indiferent că facem întreținere sau construcție, te rog frumos să faci corect, conform schemelor de aici. Dacă faci unghii pătrate, acesta este apex de 30% este poziționat pe zona lunulei. Dacă faci unghii ovale, este de 30% și este poziționat pe zona de stres adică în mijlocul unghiei tehnice, unde se unește unghia naturală cu, cu marginea liberă a unghiei apoi dacă faci nu știu ce formă mă refer la asta eu am încercat să fac un oval dar mult mai lung spre migdală chiar fă apex de 30% aici deja depinde vorbim despre profesioniști și depinde de ce migdală vrei să faci pentru asta fă un curs pentru, pentru că scuze deja am vorbit prea mult și prea repede pentru că uh, tipurile de migdală variază de la caz la caz și depinde de care dorești să faci. Ca să faci una corectă trebuie să mergi la cursuri și să înveți despre fiecare în parte. Apoi dacă vrei să faci balerină, de asemenea am reprezentat-o aici, o balerină cu apex de 50%, nu este corectă, ci este corectă cu apex de 30% pentru că face parte din categoria unghiilor pătrate. Okay? Și nu-i face marginea liberă ridicată, ci dreaptă în continuitatea marginii uh, laterale a unghii naturale. Apoi vorbim aici de zona de stres. Ia uite, aici mă încap ambele desene. Before and after. Diferența aici o poți vedea. Aici este fără material și aici este material. Știu că arată urât pentru că este mult mai lată. Practic am lățit-o cu 2 mm, însă așa va rezista, iar așa nu va rezista. Mai avem o informație. În zona cuticulei nu se pilește sau nu se apasă. Ca să nu se pilească, trebuie să facem um, tehnica fără pilire, adică să lucrăm cu gel autonivelant, mâna se întoarce pe dos, adică așa, se aranjează gelul um, natural, se polimerizează la lampă și nu se pilește deloc. Așa se presupune. Dar dacă totuși faci o tehnică cu gel forming și trebuie să pilești, sunt mai multe informații care trebuie să le știi, de asemenea le poți afla din cursurile mele online de pe Patreon sau dacă nu, informația pentru moment este să nu apeși deloc. Pentru că creezi lifting încă de când clienta îți este la birou și pleacă cu lifting, practic cu unghia desprinsă încă de la manicură. Ea nici nu a terminat de spălat manicura și deja unghia ei riscă să cadă. Draga mea, urmăritoare, am cam terminat toate subiectele și vreau să îți spun despre giveaway pentru că am anunțat pe Facebook și Instagram cu numele dească lui Ionela Ana că va fi un giveaway. Da, tot ce trebuie să faci ca să câștigi acces la trei cursuri din trei niveluri de pe Patreon, la nivelul de construcție un curs, la nivelul de întreținere un curs și la nivelul diverse un curs și să primești o ședință în privat pe Messenger sau Instagram sau ce vrei tu cu mine de maxim o oră în care să mă întreb ce vrei sau chiar să faci o întreținere, un ghiuț, o construcție sau să facem, nu știu, orice ce dorești tu, ce, ce ți este ție util, trebuie să... Distribui acest tutorial să te abonezi la canalul de Instagram, de Facebook și de YouTube al fetiței mele. Beatriz, ai linkuri în descriere și trebuie să-mi trimiți dovadă cum că ai distribuit și că te-ai abonat la... Canalele, la canalele ei, trebuie să-mi trimiți dovadă, capturi de ecran pe una dintre rețelele de socializare pe care dorești tu să i legătura cu mine. Toate acestea le găsești scrise și foarte clar uh, explicate în secțiunea de scriere a acestui tutorial sau fixat în primul comentariu, draga mea urmăritoare. Da? Trebuie să dai like și share acestui tutorial, să te abonezi la canalul de YouTube, Facebook și Instagram al fetiței mele și primești acces la 3 cursuri din trei niveluri de pe Patreon, Construcție, Întreținere și Diverse și uh, acces în privat cu mine maxim o oră să mă întreb tot ce vrei tu legat de unghiuțe. Chiar și ce eu nu am spus aici. Nu e așa că e tare? Hai să văd! Termen este de acum, de vineri 27 martie, dacă nu mă înșel data de astăzi, și până cealaltă vineri, dar totul este detaliat în descriere, în cazul în care eu greșesc cu ceva aici pe tutorial, pentru că sunt foarte, foarte grăbită să termin tutorialul. Draga mea, urmăritoare, îți mulțumesc că ai urmărit acest tutorial de la cap la coadă, sper și că ți-ai luat notițe sau că vei revedea de fiecare dată când ceva ai uitat acest tutorial. Îți mulțumesc, mulțumesc că ești abonata mea, sper să te abonezi, să dai like și share chiar dacă nu vrei să participi. Atenție, toate regulile din giveaway se verifică. Primești în mesajul privat în care îmi trimis dovada acum că ai respectat regulile, primești un număr de concurs, iar extragerea va fi uh, vineri seara, o uh, live pe canalul meu prin uh, random.org, dacă nu mă înșel, uh, dacă îi spun bine numele. Îți mulțumesc, ne vedem data viitoare. Ai grijă de tine, nu uita să zâmbești!